نعم. أخذ يقول هل يجوز مسح الوضوء أم تركه أفضل؟ وإذا أقومت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ هل يجوز مسح الوضوء أم تركه؟ يعني بعد ما يتوضأ يمسح المية يعني أم تركه أفضل؟ لا، الأمر واضح شيخنا، الأمر واضح من مسح صلاة العصر ومن تركه أفضل. طيب، ونجد هذا شيخنا إبراهيم ونعلم لا في, في ولا في قراءة التجهيز، الأمر واضح. أما رأسه جهاب فأراد أن يتصلى أنه فرض عليه المنديل فرده وجعل ينفض ما يده، يقول سيدنا أبو علي الصلاة والسلام: هذا ما ينفض أما الوقوف فلم يفرق بشيء ما فمن فلا ذاك، ومن فلا ذاك،